Веселий, чого смутний, невеселий Ой, як мені веселитись, ой, як Критка давить крыло Критка давить крыло Візьму я ключ від клітки Той візьму я ключ від клітки Тай випущу канаре Ей, Тай випущу канаре Нехай летить на країну Калині. Він у на калині Звеселяє всю родину Звеселяє всю родину Він родині заспіває Він Співка айде до дніздечка, козликай. Козлика.